يا واد يا ماجد يا واد نعم تعال يا زفت نعم منفسكش هواد في كباية قهوة نعم بغلق بتمرر الصراحة. طب خش اعمل لي كباية وعندك احلى كوبايه اللاهوة. يا زفت نعم نعم يا حبيب قلبي نعم ناولنا يا واد الكوبايه دي لا قدامك اهي يا حبيبي بعدين ايه يا دي, دي. الحله اللي في ايدك دي هتمرن بيها النهارده تمارين بنش بنش طب يلا غور يلا السلام عليكم ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده. فيديو النهارده هنتمرن تمرين الشيست بحاجة غريبه جدا. حله ومين ما عندوش حله في البيت وشويه فوطس لو اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتديني تامز اب لو الفيديو يلا بينا نبدأ. طيب اول حاجه هنبتدي بيها في تمرينه النهارده هو الضغط هنسخن بالضغط. اول تمرين النهارده وهو الضغط المعدل تمرين الضغط المعدل زيها زي الضغط العادي بالظبط بس الفكره ان انت بتتبع حركه الالياف انت الالياف العضليه بتاعه التشست بالمنظر ده فانت بتسكوز وشمالك يعني بتاع الفل هنحتاج الحل تعالوا اوريكم ازاي تمرين رقم تلاتة هنلعب على الانير جست يلا بينا الأهم من التمرين يا جماعه حاجه اسمها المايند ماسل كونكشن التواصل ما بين المخ والعضله ده الاهم من التمرين وانت بتبقى مركز قوي ان انت تلعب تشيست وتحافظ في دماغ ان انت بتلعب تشيست صدقني هيفرق معاك اما بقى في التمرين رقم أربعة دي اللي انا محتاجتها الفوق تعالوا اوريكم ازاي حاجه مالسه يعني بتحلق سيكو زي الريسومي وفوتينج التمرين دي بالظبط زيها زي السيموليشن بتاع الكيبل او بتاع التفاتيح التمرين رقم خمسة وأخر تمرينة النهاردة زيها زي الأوفر هيد اللي احنا بنلعبه في الجيم بالدمبل بالظبط، تعالى أوريك بإزاي. أنت رح تلعب التمرين ده يستحسن ممكن معكوا فوضى اللي هي إيه الملة اللي هي بتبقى الحركة فيها سهلة مش زي دي دي خشنة وبعدين بتبدأ تعمل فركشن ما وما وبين السيراميك فكانت بتبقى صعبة شويتين. كده خلصنا التمرينه النهارده يا جماعه. was a pretty good workout. كانت تمرينه شديده الصراحه. مش الفكره يا جماعه ان انت تبقى كبير، الفكره ان انت لما تبقى صغير تبقى ناشف. That's what she said. That's what she said. طيب ودينا خلصنا خلاص التمرين اهو هطلع بقى العب الكارديو. لاربعين دقيقة على السريع بصوا يا جماعة لو عجبكم الفيديو تدوني تمز وفي نفس الوقت تعملوا سبسكرايب لأول مرة تشوفوني وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد الفيديوهات الجايه يا جماعه هيبقى فيها طبخ وحوارات جميله جدا استنوني الحلقات الجايه ان شاء الله